Біля входу до гуртожитку поруч з місцем події мама дитини Яна. Хлопчика звати Матвій, йому два роки. Говорить, її не було вдома, за сином наглядала бабуся та її молодший брат. «За словами брата, вони спали, тому що мама з нічної зміни, їй треба було відпочити. Стосовно брата не знаю, що з ним. Він потягнувся за чимось, річ впала і він за нею. Я телефонувала до швидкої, там, говорять, 40% вижити, щось у голові». Сусіди родини говорити про події відмовляються. Ця жінка розповідає, її діти гралися з Матвієм на одному майданчику. Зімою перврашні познайомилися на уміна. Ми з нею зимою вперше познайомились. Вона в мене цигарку попросила. Говорила, що жила сама. Є в неї чи мама, чи бабуся, яка з ними нібито жила. Ну вони такі мало забезпечені. Ми завжди приходили, то я дитині сок візьму чи соломку. Хлопчик маленький, худенький. Ще навіть, мені здається, не розмовляє. Дитину забрала швидка до комунально-некомерційного підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» і доставили до закладу об 11.10. Наразі її стан важкий, говорить головний лікар Олександр Пліткін. «Доставлено одразу у реанімаційне відділення в стані клінічної смерті. Благодаря зусиллям лікарів всі вітальні функції у дитини восстановлені, але дитина продовжує знаходитися в край важком, важкому стані з тяжкою черепно-мозговою травмою. Дитина продовжується оказывати невідкладну допомогу. Дитина знаходиться на штучній вентиляції легень та Речниця Нацполіції Миколаївської області Аліна Різун говорить, наразі тривають слідчі дії. Правову кваліфікацію справі ще не надали. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.